Дякую за перегляд! Тоді відповідь прийде Тоді відповідь прийде Під небу так часто звучать слова Одні ті самі, тільки від різних сердець Буде, як далі, так важко, чи зможу я? Чи варто, як знати, а може це вже кінець? Знаєш, для неба твоя біль не чужа, Скаже, навіть ти. Дякую! Тоді відповідь прийде Слухай, слухай, вся країна Як небо чує, коли молиться дитина Скільки ж більше Господь прийме Скільки ж більше відповість коли разом молитву дитину складемо, ми перед святим, коли молиться дитина, коли молиться, Коли молиться дитина, небо серця на хвилязі, коли молиться дитина. Уважно слухає Коли молиться родина І прохання Бог приймає А як помолимо сусіни Тоді відповідь прийде Тоді відповідь прийде Відповідь прийде